قناة كرشيل الطويلة اليوم غادي نشوفه ان شاء الله نخدمه جميع غشاء ديال الكرسي اللي اللي, اللي نقلسو عليه. نديرو الغشاء ديال على الطهر ونديرو الغشاء اللي غادي نقلسو عليه. كان الخيط على سبعنا جوجلويات. وكان نديرو سلسلة هنايا نسد بها. وهنا تنزروا غرزة آه ما كان غرزة هاي. كان نشبت. واحد وف. دلتا. هنا كي شتو درت أه نصف أه غرزة عشرين نصف غرزة هاهي كتجي بهذه الطريقة وباش نجمعها كنجرب هذا كنجر هذا الخيط باش كنجمعها هذا عشرين غرزة عادي نقسمها على اربعة فتجينا خمسة الغرزات خمسة الغرزات عادي ندروا ربعة والخمسة ندروا فيها آآ آآ فيها القناة خمسة دائما ندروا فيها القناة عادي ندر غرزة مونزلقة هنايا باش نسد وهذا نبدأه ان شاء الله الأول كيكون شويه# هي شويه ديال التركيز من بعد راه تكون الخدمه عادية هنا غندير بحال هكا غادي ندير قنت كامله نوج ثلاثه اربعه خمسه ندير فيها اربعه رابعه كيف كتشوفو ها هي جات بهذه الطريقه هذه دائما اربعه الغرزات في القنت الخمسه كندير فيها اربعه في غرزه واحده ها هما هادو كيتسمى القنات ها هما غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه نسدوا ثاني نبدا السطر الاخر اول ديال هاد السلسلة تنديرو غير منزلقة، باش كنسد، وكنطلع عاوتاني، وفي ما بين هاد ربعة راه كندير ربعة الغرزات، ما بينهم تاني ندير ربعة الغرزات، يعني هادو تيتسماو القنات باش يجيو باينين. ندير واحد الغرزة سلسله، أو ن# نجي لهاد اللول ديال هادوك ربعه، غادي ندير فوقهم ستة دابا، ندير فوقهم ستة الغرزات، واحد، جوج، ثلاثة. ربعة، خمسة، جاوني غير خمسة الغرزات، ما اللي عاد ندير فوقهم صافي ها هو خمسه الغرزات غادي ندير سلسله وغادي ندير ربعات الغرزات نوصلوا ربعات الغرزات الاخرين ها انها ديالنا هكا كتجي هنا كنديرو غرزه منزلقه وهذا هذا كنحسبوها عامود كنديروا غرزة منزلقة وكده تحسب عمود مع هاد الصف السطر الأخير هاد الغرز اللي الأخيرين ومن البداية تاني آه القناص وتديشين الطريقة هذه. عادين نبدلو الخيط عادين نديرو لون آخر ونفس الخدمة اللي, اللي كان خدموها بها اللي كان بقى من بها ندير غرزة منزلقة مجرة سلسلة ثلاثة نخدم أربعات الغرزات فوق هذا بعد الطريقة هذه من هذا الخيط كنشدوه ده مش ما مي... نخدمه عليه باش ما يزلقش لينا يخسرش لينا الخدمة أربعات الغرزات فوق القناة. وهنا دائما كنزيد السلسله الا كنت دايره جوج هنا هذا عادل... السطر هذا ندير ثلاثه واحد جوج ثلاثه السلسلات ونخدم فوق هذا سته ديال العمود سبعه دائما كيتزاد عمود دائما كيتزاد عمود مش كنت كبر الخدمة الشكل هو هذا. الطريقة هي هذه. كل مرة كنزيده في السلسلة. كنزيده في الاعمدة. كنزيدو في السلسلة هنا. كنزيده في الاعمدة. كل مرة كنزيدو باش كبار دغيا تغياء. باش كيتكبر هاد الفرشة هذه. نتمنى نكونوا استفدنا جميع ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر آه في شكل جديد وكل عام وانتم بخير رمضان كريم الشكل ديال الفرشه هي هذه بالكروشيه يا هذا الكرسي هو هذا وهذه ديال الفوقانيه ديال الظهر وهذه التحت هكا كيجيوا يعني زوينين تيشربوا العرق وما كيتصبنوا ماشي شي حاجه اللي كتبقى لاصقه ممكن تحيديهم تبدليهم ها هو هذا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان كريم